Doncs un cop hi hem posat un polsador, el pas següent és ficar tants polsadors com siguem capaços o ens càpiguen a la nostra placa protobord. En aquest cas nosaltres n'hem posat 4, seguint el mateix esquema que tenim, doncs hem posat els quatre polsadors que van a les entrades 4, 5, 6 i 7. Perquè ens hi càpiga hem hagut de canviar una mica el potenciòmetre del volum i el segon LED, el LED que tenim al pin número 12. Un cop tenim el muntatge fet, anem a veure amb la proposta que us fem nosaltres, que seria seguint el mateix que fèiem, però llegim els quatre polsadors, però en aquest cas també hem, us posem ja una manera per comprovar si les quatre entrades que tenim estan ben connectades, i llavors tenim les diferents variables. Per cada polsador li hem assignat una nota en aquest cas nosaltres són quatre notes d'una cançó pugem una nota hem vist però on canviem si volem canviar les notes ho podem fer si tornem a mirar el programa i visualitzem el monitor sèrie veurem que ens indicarà si L'Arduino rep la senyal, amb aquestes quatre notes, doncs nosaltres ja podem provar de fer una cançó.